بسم اللہ الرحمن الرحیم میدان وفات دربار نہیں یا نام و نصب کی پوچھ کہاں عاشق تو کسی کا نام نہیں اور عشق کسی کی ذات نہیں السلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کا میزبان عبدالقدس سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر محمد اسلم خان نارو آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج ہم سیاست کے ساتھ ساتھ معیشت پر بھی بات کریں گے اور ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ جو سیاست ہے خاص طور پر جو انتخابی سیاست ہے اس میں پیسے کا عمل دخل بہت بڑھ گیا ہے نے اسے یرغمال بنا لیا ہے اور یہ جو دو نمبر پیسہ ہے کالا دھن ہے اس کے کردار کو سیاست سے کس طرح کم کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ تین اہم خبریں بھی شیئر کریں گے اور نواز شریف کے وہ تین سخت سوالات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو انہوں نے مبینہ طور پر وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کے ساتھ کیے ہیں اور اس حوالے سے بڑے میاں اور چھوٹے میاں کے درمیان ایک جھڑپ کی بھی اطلاع ہے اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ان کی بول چال تک بند ہے پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے یہ کیا معاملہ ہے اور وہ تین سخت سوالات کیا ہیں ہم ان کی طرف آئیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جی نارو صاحب نے, کالے دھن نے تو یرغمال بنایا ہوا ہے سیاست کو آپ پچھلے پچاس ساٹھ سالوں سے گواہ ہیں کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو دوستو میں بہت مشکور ہوں اپنے دوست عبد القدور صاحب کا کہ جو اس قسم کا یہ پروگرام رن کرتے ہیں تو آگاہی دیتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کون لوگ چلا رہے ہیں کون سا سسٹم ہے جس کے تحت یہ ملک چلا رہے ہیں اور آئندہ اب الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو الیکشن میں کوئی ایسے مسائل کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے جی یعنی جو مسائل الیکشن کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور گوڈ گورننس کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں ان کا ذکر ہی نہیں ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ ہے پیسے کا استعمال جی بالكل بالكل تو وہ پیسے کا جو استعمال ہے وہ اصل جڑ ہے اس, اس خرابی, خرابی کی خرابی کی جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جو غربت ہے بے روزگاری ہے ای انمپلائمنٹ ہے بیماری ہے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہا یہ سارا جو ہے کسی ڈھنگ سے صحیح طریقے سے الیکشن ہی نہیں ہوتے ناظرین آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت بنیادی بات کی ہے بڑی پتے کی بات ہے کہ جب ایک پروسیس ہی صحیح نہیں ہوگا مشہور ہے فارسی کی مثل کہ اگر آپ بنیاد ہی ٹیڑی رکھیں گے تو اگر آپ دیوار کو آسمان تک بھی لے جائیں اسے آپ سیدھا نہیں کر سکتے درمیان میں سے آپ کو بنیاد ہی درست رکھنی پڑے گی آسمان تک بھی بنیاد چلی جائے دیوار چلی جائے تو وہ ٹیڑی ہی رہے گی تو یہ ایشو ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پیسے کا عمل دخل ہے کس سن سے شروع ہوا کون سے عام انتخابات ہے جب یہ آغاز ہو گیا اس چیز کا دیکھیں ایک تو پاکستان میں جب سے پاکستان نے جنم لیا ہے پاکستان جو بنا سن سینتالیس میں پہلے تو الیکشن ہی نہیں بتلا کہ قومی سطح پہ ہوا نہیں ملکل. تو بہت بڑی وہ لوگوں سے زیادتی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا دھاگلی دھادلہ تھا وہ الیکشن ای? نہ کروانا اور الیکشن نہ کروانا اور جو آہ مطلب ہے کہ جلو پھر گیا شروع شروع میں کوئی الیکشن ہوتے تھے ہم چھوٹے تھے یہاں پہ ریم یار خاں میں کوئی مشرقی پاکستان میں جگو فرنٹ بنا تھا تو اس میں بھی کہتے تھے جھولو پھر گیا جو مطلب دھاملی کو اس وقت جلو کے نام سے یاد کرتے تھے تو دوستو بات دراصل یہ ہے جب اتنا جب بھی پھر وقت آیا ایک آئین بھی بن گیا ففٹی سکس میں تو لیکن اس کو آئین کو نافذ کیے ابھی میرا خیال ہے چند گھنٹے تو اس کو سبو ٹارج کیا گیا مارشل لگا کر مارشا لگا کر سکندر مرزا نے مطلب جو کہ اس وقت صدر تھے پاکستان کے تو اس نے مطلب کہ مارشا لگوا لگوایا مطلب ہے تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو غلام محمد تھا گورنر جنرل بنے اس کی اسمبلیاں جو اس نے ختم کی دستور ساز اسمبلی پھر تمیز الدین سپریم کورٹ میں گئے تو وہاں پہ جو نظریہ ضرورت جو ہے اس نے بتلا کہ اپنا تمیز الدین کا آج بھی حوالہ دیا جاتا ہے وہ گند ڈالا تو آج کی جو صورتحال ہے جب الیکشن شروع ہوئے تو سب سے پہلا الیکشن جو ہوا ماشاء کے بعد یو خان کے تھوڑی دیر کے لیے وہ جمہوریت آئی جو جس کو کہ بنیادی جمہوریت کہتے تھے اسی ہزار نمائندے تھے اس میں ہے وہ یہ اس کی تفصیل میں میں نہیں جانا جاتا لیکن اس کے بعد پھر یا خان آ گیا بجائے سے کہ یوب جو تھا وہ اقتدار حوالے کرتا تھا اسپیکر کے اسمبلی کے جو صحیح طریقہ تھا اس نے یا خان کو دے دیا تو مارشلہ لگا دیا ہے جی تو اتنی بڑی خرابی پیدا ہوئی تو بھٹو صاحب اس وقت آ چکے تھے اس میں ریس اپنی سیاسی جماعت بنا کے 67 سیون میں تو انہوں نے ایک ترقی پسندانہ جو پروگرام دیا منشور دیا اور ایک ڈیموکریٹک پارٹی کو ایک ڈیموکریٹک آئن دیا تو اس کی بناد میں وہ چند ہی تھوڑے سے عرصے میں بہت زیادہ پاپولر ہو گئے اب اس پیپولیرٹی کا کوئی بھی پارٹی کے اندر یہ نہیں سوچتا تھا کہ بھئی جب جب بھی اب الیکشن ہوئے کہ پیپل پارٹی اتنی زیادہ سیٹیں سی جیت جائے گی ویسٹ پاکستان میں اور ادھر مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان شیخ مجیب الرحمٰن جو ہے دو سیٹیں صرف آ رہیں گے تری دیورائی کی نورالربین کی اور باقی ساری سیٹیں جیت جائے گا تو ڈاکٹر صاحب اب بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایوب خان کو چاہیے تھا کہ اگر وہ اقتدار چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہیں اقتدار اسپیکر کے حوالے کرنا چاہیے تھا نہ کہ چیف مارشل بنا کر دے کر وہ چلے گئے تو اگر آج کل جس طرح صورتحال بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اور پارلیمنٹ میں اور خاص طور پر حکومت میں اور سپریم کورٹ میں جو تنازعہ چل رہا ہے دستہ کشی جاری ہے اور ایک توہین عدالت کی صورتحال بنی ہوئی ہے تو ایک خطرہ یہ موجود ہے کہ حکومت توہین عدالت میں فارغ کر دی جائے گی تو اگر حکومت گھر جاتی ہے تو جو عبوری دور ہوگا اس میں اقتدار پھر اسپیکر کے پاس ہوگا یا کیا ہوگا یہ کیا صورت ہو سکتی ہے ہاں یہ جو اگر حکومت جاتی ہے اس جو موجودہ بحران ہے ملک کے اندر تو اس بحران کے نتیجے میں اگر حکومت جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک راستہ تو یہی ہے کہ اسمبلی جو ہے میٹ کرے اور نیا پر ہاؤس آف دا لیڈر آف دا ہاؤس جو وہ اس کو منتخب کرے اور وہ پرائم منسٹر بن جائے گا اس کے فوری بعد میں سمجھتا ہوں گے۔ اس کے وس لینے کے بعد پرائم منسٹر کے الیکشن اناؤنس ہو جانا چاہیے اگر اس بوران سے نکلنا ہے تو اب یہ ہے کہ بات الیکشن کی ہو رہی تھی جی جی تو اس میں پہلا جو الیکشن ہوا انیس سو ستر کا اب وہ بالکل فیئر الیکشن تھا اب وہ فیئر الیکشن کیسے ہو گیا یا یہ نے جو کروایا کیونکہ پہلے کوئی قومی سطح میں الیکشن ہی نہیں ہوا تھا نہیں صحیح بات تو وہ جو حکمران طبقے تھے مقتدر طبقے تھے جو کہ بالا دست طبقے تھے جو کہ جمہوریتیں اس ملک میں نہیں آنا چاہتے تھے جو کہ لوگوں کو ان کا اقتدار میں حصہ نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں پاور میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ لوگ ووٹ کے کدھر ڈالیں گے انہیں کیونکہ بھٹو کو جو سپورٹ تھی مغربی پاکستان میں اور مشرقی پاکستان میں جو پاپولر سپورٹ تھی مجھ شیخ مجیم رحمان کو وہ مرتھ کش زیادہ لوگ تھے ایک روز کی کام کرنے والے اور لوور مڈل کلاس مڈل کلاس بھی تھی اس میں تو ان کو پتہ نہیں چلا وہ کہتے تھے یہ کنگلے یہ جو جوتی پاؤں میں جوتے نہیں ہیں اور کھانے کو روٹی نہیں ہے ان کی کوئی تعلیم نہیں ہے یہ کیسے مطلب کہ پارٹیوں کو ووٹ دیں گے ذرگ والی بھٹو کو اور عوامی لیگ کو دی تیبر دی دی پارٹی کو انہوں نے الیکشن کروا دیے کہ میں ایک آپ کو واقع بتاتا ہوں کہ جس دن ستر کا الیکشن ہوا میں یہاں ریلوے چوک میں کھڑا تھا شام کو تو تو آ رہے تھے کہ بھی ادھر پیپل پارٹی جیت رہی ہے ادھر عوامی لیگ جیت رہی ہے تو سات دسمبر انیس ستر کو صبح کا جو اخبار تھا جماعت اسلامی کا جسارت اس کی ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی کہ آج جو ہے وہ کفر ہار جائے گا اور اسلام جیت جائے گا شام کو جب نتیجہ نکلا تو بولڈ تھا کفر جیت گیا اور اسلام ہار گیا ناج ملا ناؤز مل جی تو اس میں میں وہ کرنا چاہتا ہوں کہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں بنانا حالانکہ دیکھنا چاہیے یہ کفر اور اسلام کی جنگ جنگ نہیں تھی یہ اور غریب کی جنگ تھی اور اس میں لوگوں نے جمہوریت آئے میں لوگ صحیح فیصلہ دیتے ہیں جو الیکشن ہوتے ہیں لیکن ناکام بنا دیتے ہیں یہ سارے بالاد طبقے طبقے وہ ان کے ڈھنگ کی حکومت نہیں بننے دیتے جی ناظرین آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب قیام پاکستان سے لے کر نائنٹین سیونٹی ون کے الیکشن تک آ گئے ہیں مختصر تجزیہ پیش کیا انہوں نے اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے کہ پیسے کا عمل دخل کیسے کم کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے اور مافیاز کو الیکشن روکنے سے الیکشن ہائی جیک کرنے سے کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے اس اس ویڈیو کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو ساتھ کچھ بریکنگ نیوز شیئر کریں گے کہ کس طرح وزیر اعظم اور ان کے بڑے بھائی جو پارٹی کے قائد ہیں ان کے درمیان مبینہ طور پر ایک جھڑپ ہوئی ہے اور جس میں انہوں نے تین سخت سوالات پوچھے ہیں اپنے بھائی سے اور کہا ہے کہ انہیں پورا اب یقین ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی ایم کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہی ہے انہوں نے جو تین سوالات پوچھے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے اور ڈٹ کر ہمارے ساتھ ہے تو پھر آپ یہ بتائیں کہ وہ فیصلہ کیسے آ گیا کہ جس کے تحت جو حمزہ شہباز تھے ان کی حکومت ختم کی گئی اور جو پی ٹی ارکان اسمبلی تھے ان کا ووٹ نہ گننے کے حوالے سے ایک عدالت نے فیصلہ دے دیا کیونکہ میاں نواز شریف کا جو پرانا تجربہ ہے جو نون لیگ کا پرانا سٹائل ہے اس کے تحت ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے عدالتوں کو کہ آپ نے یہ فیصلہ دینا ہے محترمہ بے نظیر کے حوالے سے اور جسٹس قیوم کے حوالے سے جو ایک مبینہ گفتگو ہے شہباز شریف کی وہ آپ جانتے ہیں ہمیں یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ جب نہ توڑ سکی اگر صرف ایک ڈاکٹر صاحب ٹوٹ جاتا تو وہ پرویز الحیح اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے تھے اور, اور, اور, اور وہ اسمبلی پھر نہیں توڑ سکتے تھے اور جو جس بحران کا سامنا ہے آج پی ڈی ایم کو وہ پیش نہ آتا اور چوتھا تیسرا اہم سوال جو سخت سوال نواز شریف نے پوچھا ہے میاں شہباز شریف سے وہ یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سات جسٹس جو ہیں تو سپریم کورٹ میں تقسیم ہو چکی ہے سات جسٹس جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ ہیں یعنی سات قاضی صاحب سمیت اور آٹھ جسٹس چیف جسٹس سمیت چیف جسٹس کے کیمپ میں ہیں تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو پاکستان کی عدلیہ کی جو تاریخ ہے اس میں یہ ہے کہ اکثریت ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتی ہے جیجز کی جیجز صاحبان کی لیکن اس دفعہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف ایک جج بھی نہیں توڑ پا رہی ڈاکٹر صاحب جو بڑا اہم سوال ہے جو نواز شریف نے کیا ہے اور ہم اس سوال کا اگلی ویڈیو میں آپ کو جواب دیں گے کہ میاں شہباز شریف نے کیا جواب دیا اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبد اور سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر محمد اسلم نارو جو ہمارے مہمان ہیں انہیں اجازت دیجیے اللہ حافظ